Neke od stvari koje radnik može neoporezivo da primi u smislu isplate su recimo dnevnice za, do, za domaći rad na terenu ili do, ona, domaće, domaće dnevnice. Takođe postoje dnevnice to su dnevnice jednu i drugu za službeno putovanja, pa da li je službeno putovanje u zemlji ili u inostranstvu. A, nekada, pre jedno recimo deseta godina, bila je onako skroz zabuna gde svaka država inostranstvu nosila je svoj neki iznos dnevnica, pa ne znam, Hrvatska je tipa bila 27, Bosna je bila 25 i tako ono kao bila je baš jedna pa onda radnik kad putuje odavde donde znači ovde moramo se računati da je ovde deo. To je odavno napušteno, sada je iznos dnevnica za službeno potovanje u zemlji 2400 i nešto i slobodno možete da računate 20 evra, a za puto inostranstvo slobodno možete da računate 50 evra. Službene dnevnice za puto inostranstvo smeju se isplatiti u deviz devizama, naime sa deviznog računa firme ili preduzetnika, ovo je posebno bitno za preduzetnike koji primaju uplate u devizama, smeju se na osnovu službenog putovanja, naloga za službeno putovanje i sl. smeju se isplatiti devizne dnevnice, čak i akontaciono, devizne dnevnice treba da pokriju iznose troškovi transporta i troškovi ishrane radnika i Do 50 evra dnevno je za inostranstvo, do 20 evra za Srbiju je neoporezivo. Do 8 sati smatra se 0 dana, 0 evra, 0 dinara. Od 8 do 12 sati smatra se kako se polovina. Preko 12 sati smatra se cela dnevnica. Kako se računa? Lako je kada su u pitanju aviokarte, jer tada imate na a, a, polascima i dolazcima aviona imate precizno minut kada je avion uzleteo, kada je avion sleteo i to uzimate kao reper za obračun. Jedan minut manje i u principu neće biti celih 24 sata i, ovaj, ili celih 12 sati pa će, se neće računati ni cele i tako dalje i tako briže. Uh, za autobuski prevoz imate valjda neki, neko vremen, nekom, nekom pasušu, možda imate neki intinerer kada je putovao za kako se zove za... <clears throat> putarine, ukoliko se ide službenim vozilom, svojim svojim svojim vozilom i to, imate recimo možda putarine i slično, ali ono što je bitno je da, kako se zove, da se dnevnice mogu isplatiti akontaciono, a to je, dakle upućujete radnika na rad deset, na, na službeno putovanje i da nešto šta god, na deset dana u inostranstvu vi smete u napred da mu date 500 evra, jer država i zakonodavac su stava, da radnik možda nema doljno svojih sredstava kako se zove firma ćemo jednostavno isplatiti ono što ćemo firmi biti dužna da da isplati kada bude uh, došao nazad, a to je dakle, u devizama sme da se podigne i banke. Tu neće vršiti konverziju dinare, pa vam dati dinare, pa da morate ideti menjačnicu i slično. Zaista ćete dobiti devize onakve kakve ste naručili. Dakle, a ukoliko putuje u Mađarsku možete dobiti forinte, ukoliko putuje u Nemačku možete dobiti evre, ukoliko putuje u Ameriku dolara i tako dalje i tako bliže. Banke će stražiti nešto papirologije da bi tu transakciju, da bi im splatile taj novac, ali moguće je podići devizne dnevnice za službeni put u inostranstvo u devizama. Službeni put ne može da traje više od 15 dana u skladu sa našim zakonima, 16 i više dana je upućivanje na radu inostranstvo i to potpuno podleže drugim danima, ali do 15 dana smatra se da može službeno putovanje.